про інцидент який мав місце івано франківську 11 грудня ми розуміємо що зараз активно громади від Московського патріархату деякі переходять під крило ПЦУ натомість залишаються ще ці осередки які продовжують працювати в лоні власне Московського патріархату то коли ми зможемо кінцево поставити крапку в історії з московською церквою в Україні навіть попри те що маємо там вже і санкції від РНБО президента і що ж відбулося Івано-Франківську 11 грудня От саме на прикладі Івано-Франківська я можу розказати чому потрібно приймати закон і закон має бути прямий чіткий і знаєте кажуть ні кроку вправо, ні кроку вліво, тільки чітко по закону саме на початку вторгнення активного в Івано-Франківську почали обговорюватися різні моменти серед самих парафіян щоб відмовитися і щоб церква перейшла до Православної церкви України відбулися збори складені всі відповідні документи і передано на перереєстрацію статут який є підписаний і зараз відбуваються всі ці технічні моменти щодо того щоб парафія офіційно стала власне ПЦУ повірте уже все згода громади є громада підписалася тобто фактично незаконно е, власне попи московського патріархату вирішила зайти в храм який їм не належить і тому люди е, самі зорганізувалися які прийшли на цю службу і намагалися її зірвати і правильно робили тому що не можуть вже е, власне ті хто прославляє Руський мір заходити до храму який визначив те що він хоче перейти до православної церкви України і на те отримав згоду від православної церкви що дуже показово показово те що дуже багато силовиків було і ці власне представники поліціянтів це не є поліція з нашої області їх привезли з чернівців я не знаю за чим наказом вони прибули до Івано-Франківська але вони там прибули вони виштовхали тих людей які кричали їм правильні гасла гасла що вони не хочуть ні московських попів ні московської церкви вони хочуть тут бачити священників з православної церкви України церква, яка має томос і яка власне визначилася їх натомість було виштовхано на двір і е, після того їм не дозволили зайти до храму тобто і однак ті е, молилися всередині невідомо хто тому що дуже багато з них ну складно сказати чи вони є всі навіть громадянами Франківська багато приїжджає, дехто взагалі при, приїхав е, тому ситуація є такою показовою що означатиме, що добровільних переходів з одної церкви в другу в Україні зараз складно очікувати, тому потрібний закон. Ви знаєте, що в березні я зареєструвала законопроект про заборону Московського патріархату. Саме в цьому законі в п'яти пунктах і є вся позиція свободи, яку я представляю в парламенті, де чітко написано в терміни, коли парафії мають визначитися з тим, куди вони належать про те, в які терміни мають відбутися переходи наших національних святинь Києво-Печерської, Лаври-Святогірської, Почаївської назад до держави. І саме такі законопроекти, де чітко напишуть про оборону російської ворожої церкви в Україні, дозволять нам і такі, не допустити більше тих ситуацій, які сьогодні відбулися в Франківську. Бо що фактично відбулося? Ми маємо громада має статут підписаний і не може вже згідно діючого статуту зайти в ту храм для того щоб там священник православної церкви України права, тому що приїхала поліція з чернівців приїхала попи їх там було більше 20 тисяч чернівців тобто таке враження що вони знаєте з якось іншої області проїхали і захопили то що вже не належить їм мало того служба безпеки робила там перевірки і повірте таких ситуацій по Україні є тьма по селах по різних областях і е, знаєте пройшов законопроект в е, минулої п'ятниці в комітеті про е, заборону релігійних організацій е, і каже президент що добре все бо два місяці щось зрушилося з місця я звичайно радію, що хоча б щось зрушилося з місця бо за дев'ять місяців коли б ми прийняли закон ще на початку квітня, до речі, щоб ви розуміли, голоси в Раді на цей закон, в принципі, якби була політична воля, вони б знайшлися. Бо до мене підходило дуже багато нардепів, в тому числі зі «Слуги народу» і казали правильно, що ти це зробила. Ми готові голосувати, але кажуть, що не на часі. То сьогодні, як ніколи на часі, і приклад Франківська є тим, що давайте пошвидше приймемо закон. Бо інакше гратися в ці, знаєте, ігри, це є небезпечно в час війни. Я вже мовчу про колаборантів, я вже мовчу про, що ті священники, псевдосвященники у рясах, це реально агенти ФСБ, це були такі, знаєте, невідомі молодики. Якщо ви перевірите їхні документи, до речі, чомусь поліція їх не перевіряла, хто вони такі. Зато громаду виштовхали з церкви. Це сьогодні реальна ситуація того, як не має бути. Тобто Московська церква в Україні не має відчувати себе домінуючою, тому що вони є ворожою церквою. Сподіваюся, що слова президента будуть мати відповідні дії. І ці дії ми могли б вже проголосувати в парламенті, якби була політична воля. Тому сьогодні ми цього вимагаємо. І в тому числі дуже шкода, що немає такої, знаєте, швидкої дії. А швидка дія – це швидкі законопроекти такого плану, як мій законопроект, який був зареєстрований ще в березні.